A parlament elfogadta azt a szociális törvénymódosítást, melynek során az állam utolsóként jelöli meg magát, a bajba jutottak megsegítőjeként. Emiatt 38 szociális szakmai szervezet fejezte ki tiltakozását, és ennek apropójából egy performance tartottak a Kossuth téren. Az áldozatokat jelképező hullazsákokból kikelve a szociális munkásokat arról kérdeztük, milyen következményei lehetnek a törvénymódosításnak. A kutatások szerint ilyen 4 ezer ember van, aki a hozzátartozóját ápolja ma Magyarországon. Az jelenti, hogy egy millió ember legalább érint az, hogy, hogy vagy az idős hozzátartozója, vagy a testvére, vagy a gyereke ápolása, gondozásra szorul, vagy tartósan beteg. Minden társadalmi réteget érint a hátrányos helyzetőket azért, mert az ő segítségük lehetetlenedik el teljesen. A mellettük élő, egyelőre bajban nem lévőket azért, mert hogy ők nem csak látják, hanem ebben a közegben fognak élni. Mindenkit érint, hiszen mindenki kerülhet abba a helyzetbe, hogy a szociális törvény alapján segítségre szorul. Tehát a kiszolgáltatott embereket még kiszolgáltatottabbá tenni, tehát akkor, amikor nincsenek intézményi férőhelyek, akkor, amikor a szolgáltatásokhoz körülbelül az embereknek a 7%-a jut az érintett embereknek. Tehát egyszerűen egy ilyen szélsőséges helyzetben még inkább kiszolgáltatottá tenni, tehát hova menjenek lakni azok, akiknek mondjuk a akik ápolják, azok ők lebetegednek, tehát az, hogy most a, a belosztályokat akarják uh, ilyen tenni, ahogyan egyébként egy kicsit eddig is voltak, de most még inkább, megfizetőséget tenni, tehát hogy fizessen egy ember, aki mondjuk a miatt uh, mondjuk 49 ezer forintot kap, ha mondta. Egyre inkább eszerűsíti a kormányzat a köztudatban, az emberekben, hogy, hogy egyedül vannak, hogy mindenki önmagáért felelős, hogy az államra ne számítsanak, hogy a szociális biztonságot nyújtó körében az utolsó sorban számítsanak az államra. És hát ez önmagában is egy drámai húzás, amikor ugye az infláció, a háborús helyzet a Covid után az embereknek amúgy minden korábbinál nagyobb szükségük lenne a segítségre.